قومی کرکٹ ٹیم کے ال راؤنڈر اماد وسیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل نہ کیے جانے پر سلیکٹرس کو آڑے ہاتھوں لے لیا مقامی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں نظر انداز کیے گئے الاؤنڈر اماد وسیم نے کہا کہ اگر انہیں سلیکٹرز کی جانب سے بغیر کسی وجہ قومی ٹیم سے ڈراپ کیا گیا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ ایک سال سے زائد عرصہ مجھے قومی ٹیم سے باہر رکھا گیا मेरे पूछने पर भी कोई वजह नहीं बताई गई लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा